Vítame vás pri počúvaní podcastu Združenia Fénix Spotrebiteľ a právo v praxi. Naším cieľom je vysvetlovať rôzne pojmy a slovné spojenia z oblasti spotrebiteľského práva, čiastočne aj z iných oblastí, ktoré s ochranou spotrebiteľa súvisia. Každú prvú a tretiu stredu v mesiaci vás podcastmi Spotrebiteľ a právo v praxi budú sprevádzať Katarína Kubaliaková a Veronika Chudiaková. Dnes si vysvetlíme pojem dodávateľ. Je možné jednoducho vysvetliť, koho môžeme považovať za dodávateľa? Dodávateľom sa obvykle označuje dodávateľ tovaru alebo služieb. V rámci našej činnosti sa s so označením dodávateľa stredávame obvykle pri spotrebiteľských zmluvách. Pričom dodávateľom služby je napríklad telekomunikačný operátor, subjekt poskytujúci satelitné služby domácnostiam a tiež rôzny dodávateľia energií. Pri spotrebiteľských úveroch tiež nejde o tovar. Ako je v zmluve o spotrebiteľskom úvere označená banka alebo nebanková spoločnosť, ktorá poskytuje úver a pôžičku? Pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere je banka alebo nebanková spoločnosť obvykle označená ako veriteľ. Ak by však bola označená aj ako dodávateľ, nie je to chyba, nakoľko bežne sa používa slovné spojenie dodávateľ finančných služieb. Veríme, že teraz vám je už jasnejšie, koho môžeme označiť za dodávateľa. Pri ďalšom podcaste sa s vami znovu stretneme už o dva týždne v stredu. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia. Majte sa dobre a do počutia.